Obvykle stávám v 7 hodin. Obvykle stávám hodně pozdě. Stávám asi 6. Já stávám půl osm. Tak jelikož jsem student, tak to záleží. <laughs> Každý den je to jinak. A většinou, když mám školu, tak vstávám asi v půl sedmi.